اسلام علیکم جناب کیا حال ہے گا تو سچا چیز اپالو میل تر یونٹ کم کرتے ہیں چلتے ہیں لیکن پچھلے سات آٹھ سالوں تو بند پہ اتنی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں بند ہے ہزارہ مزدور ان کام میرے درخواست ہے یار ویڈیو اپنا شیئر کرو یہ میل مالک بند ہے حکومت کیا ہے سب کو نہیں پتا حکومت کو لوگ یہ ویڈیو بنیا مالک کو تاکہ ای میل کچھ چلاوے ٹھیک ہے ہزاروں کی تعداد مزدور کام کرے سن غریبوں فائدہ دے میں خود ہی میل چم کر میں اور یہ کافی عرصے تو باندھ ہے कई कई बंद रोज ही यानी कि पाते अगर ये चल सी मिलता सारे सुख थी सी मजदूर